A fost lansat nucleara după lui Ghila, ameninările lui Coldea, asta nu face decât să confirme ce este o acoperit. Fostul Fanaf, Sebastian Bodu, lansează o teorie interesant după lui Sebastian Ghila, declaraile lui Florian Coldea. După ameninarea generalului Coldea cu treangul, pentru teredare, a reacționat Subighi, spunând ce lui i se adresează. Mulii au preluat această teorie. Pe ei asta nu face decât să confirme ce Subighi este o fier acoperit, ce un om obinuit, fără acces la informații sensibile, nu poate fi acuzat de teredare. Vorbim despre un om care, cu firmele lui, a contractat cu toate autoritățile statului, castigând toate licitaile pe servicii IT, în valoare totală de miliarde de euro, din banul public. Care licitai niciodată nu au fost anchetate. Nici necar acum, când e fugit din ar. În schimb, i-a închetat pentru chestii ridicole, ce dosarul Tony Blair? A ce? Atunci când vei mai întreba ei de ce nu avem spitalei autostrăzii, gândi-i la contractele lui Ghi, scrie Bodu, pe Facebook. Fostul deputat Sebastian Ghica a susținut ce se simte vizat de declarațiile lui Florian Coldea. Precizând ce acestea reprezintă oamenii în care la adresa lui. Precizarea, după ce fostul prim adjunct al Serei a făcut referire la persoane care te redează interesele cerii, dând exemplu pilda lui Iuda. Se spui despre un om, oricare ar fi. Ce va avea un destin tragic sunt cuvinte care nu au ce se caute în nicio dezbatere parlamentară. Mă simt vizat subliniere i me simt amenincat. O să vorbesc cu avocacii, nici nu subliniere piu ce se fac, ce mesuri de protecție se mi-au, vezut ce a văzut ce s-a întâmplat în Londra. Ce au făcut serviciile ruse subliniere-ti? E evident oamenii în care la adresa mea subliniere Imetem, tem, de aceea am subliniere-i fugit din România. Ce subliniere-a se gândește de subliniere -te? Astăzi vede ce public, nu pe ascuns sunt amenincat cu moartea, a declarat Sebastian Ghic la Antena 3.